سلام به همه علاقمندان به کریپتوکارنسی. شما ما رو در از کانال کریپتو در یوتیوب تماشا می کنید مطابق معمول، سمت راست پایین تصویر لیست کاملی از شبکه‌هایی هست که ما توش فعال هستیم رو می‌بینید و مثل سابق ویدیوهای ما در آپارات و یوتیوب به اشتراک گذاشته میشه. امیدوارم تا اینجا از ویدیوی که براتون تهیه کردیم لذت برده باشید. اگه تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردیم پیشنهاد می‌کنم همین الان روی این دکمه کلیک بکنید، اون زنگوله رو هم فشار بدید تا از آخرین اخبار و اطلاعاتی که برای شما به اشتراک می‌ذاریم به سرعت و زودتر از بقیه مطلع بشین. توی این ویدیو قصد داریم در خصوص کنترل موجودی کیف پول دیجیتال خودتون که مربوط به کریپتوکارنسی اتریوم و توکن‌های ERC20 و 220 و یک که مبتنی بر اتریوم هست، با هم صحبت بکنیم. چند تا نکته معامله گری خاص بهتون میخوایم یاد بدیم اگر علاقمند هستین توی این او شرکت بکنید و روی توکن ها سرمایه گذاری بکنید یه چند تا چیز خوب این تو دارم براتون که پیشنهاد میکنم حتما ادامه ویدیو رو ببینید اما قبل از اون حتما کانسپت او رو برید ببینید اینکه حالا تفاوت های او با بقیه ابزارهای مالی که توی بازار وجود داره چی هست؟ اصلا چجوری میتونیم یه آیسیوی خوب پیدا بکنیم؟ یه مجموعه کاملی ویدیو براتون تهیه کردم که فکر می کنم کامل‌ترین مجموعه ویدیو به زبان فارسی باشه که ما توی یوتیوب به اشتراک گذاشتیم. این بالا براتون کاردش میکنم. حتما اون ویدیوها رو هم تو برامتون بذارید ببینید. در ادامه این آموزش هم یه وبسایت بهتون معرفی میکنم که خیلی راحت میتونید این کارایی که براتون توضیح میدم اونجا انجام بدید. کنترل و واریز و برداشت والتی که مربوط به اتریوم هست خب قابلیت خوبی رو برای شما فراهم میکنه قرار نیست هیل لاگین کنید توی کیف پول نرم افزاری یا سخت افزاریتون چون این کار ریسک لو رفتن رمز عبور و نام کاربریتون رو بالا میبره دقت بکنید که کلاهبردارا از هر فرصتی استفاده میکنن تا اینکه بتونن منابع و ثروتی که شما توی این کیف ذخیره کردین و برای خودشون ببرن و اینکه یه مجموعه کامل ویدیو در خصوص کلاهبرداری و روشهای جلوگیری از اون تعیه کردم تو کانال یوتیوب براتون به اشتراک گذاشتم این بالا کاردش میکنم حتما ببینید اطلاعات باارزش در اختیار شما قرار میده خب قبل از اینکه بریم سراغ ادامه مراحل این ویدیو قبلا تعیه کردین در خصوص کیف پول ثروتمندان و مفهوم زنجیره بلوک کلی ایمیل برای من اومده بود که خب این یعنی اینکه ما اگر هرچی موجود داریم که بگه بدونن که اصلا این امنیت نداره ببین مثلا مفهوم بلاکچین همین ترانسپرنسیه کسی نمیده اون تو بگه که این کیف پول مربوط به مثلا آقای یا خانم الف هست هیچ اسمی از شما برده نمیشه ولی میگه تو این آدرس کیف پول انقدر منابع مالی وجود داره و این ذخیره سازیه به شما کمک میکنه که به این صورت که مثلا اگر پرایید کیتون داشته باشین و به هر دلیلی رمز اصلیتون فراموش کرده باشین یا اون سایته بخواد جلوگیری کنه از برداشت منابع مالیتون با این پر کی خیلی راحت میتونید کلم پول بوز بهواردجه دیگه این ویدیو ویدیو با ارزشیه و خاطر اینکه چند تکنیک خوب به شما یاد میده اما ما بیشتر روی چیا فوکوس کرده بودیم مثلا روی بیت کوین کرده بودیم اما توی این ویدیو میخوایم دقیقا مسیر عوض کنیم برس فرراغ اتریوم ببینید شما مثلا یه, سری، یه کاری انجام دادی دوت کردن براتون هستند یه پروژه انجام دادی ولی پول رو نمیتونید به صورت یورویوسD بگیری ترجیح مثلا به صورت اتریوم بگیری. خب یه آدرس کیف پول بهشون اعلام میکنی و اونور اعلام میکننه که ما برای شما واریز کردیم بعضا طول میکشه این تراکنش تأیید شد تو شبکه و به آدرس کیف پولتون واریز شد خب های شما نشستی لاگین میکنیم ببینی که پوله نا خب یه ریسکی رو کردی بابت این لاگین چون یوزرم و پاسپورت رو زدی دو اینکه اونورم به اعلام میکنه که من واریز کردم این فاصله بین شما و اون داره توی شبکه این تراکنش تایید میشه به خاطر اینکه شما بتونید این مسیر تایید شدن شاید مثلا 8 تا 9 تا استپ طول بکشه در جریونش باشین میتونید از یه سری وبسایتی که من جلوتر در خصوصش با هم صحبت میکنیم استفاده بکنی که مسیر این تایید رو بتونیدون تو ببینید خب این نکته دو بحث این توکن هاست توکنی ها که بر پایه ERC20 هست خب شما توی ای او شرکت کردین این که حالا اگر نمیدونید ای او چیه یه ویدیو در خصوصش تैयाر کردم این بالا براتون کار میکنم حتما برید ببینید توی ای او شرکت کردین و حتما به غیر از اون توی اجراب ای شرکت کردین توی توضیح رایگان شرکت کردین یه ویدیو هم در خصوص این ساختم این بالا براتون کاردش میکنم حتما ببینید چرا چون جلوتر می‌بینید که عجب داستانیه چه پولی میشه از این درآمد خب توی ایج شرکت کردین یا توی آیسی ای شرکت کردین کلی حالا توکن براتون واریز شده یا قرار واریز بشه خب هی شما نمیتونید برید لاگین کنید توی اون کیف پوله ببینید چی هرچند که در ابتدا در نظر داشته باشین که حتما بعد کیف پولی رو ازش استفاده بکنید که حتما ای 20 رو ساپورت کنید چرا چون توکن هایی که بر مبنای ای 20 تولید میشن قابل استفاده تو اون کیف پوله یا اصلا نمایشش هستن لذا پس اینو در نظر گرفتین با این پیشوز ما یه ویدیوی در خصوص انتخاب کیف پول و استفاده مقایست این کیف پول توی کانال گذاشتیم حتما مراجعه کنید به کانالمون اون ویدیو رو هم حتما قبل از این کار ببینید اما خب میخواد ببینید که این توکنه واریز شد یا نه مثلا اون سایت گفته به فرض میگم بیست مارچ به بعد من اینو واریز میکنم یا مثلا از 10 اپریل به بعد این کار انجام میدم. خب شما شد مثلا 15 اپریل میخوای ببینید واریز شده. پیشنهاد میکنم که از طریق همین سایتی که در ادامه میگم آدرس اون والتتون رو کپی کنید بذارید اینجا و به راحتی بتونید ببینید که این واریز انجام شده یا نه. خب این بحث ردیابی مراحل واریز آنلاین هم که توضیح دادم چند تا مرحله طول میکشه تا این کار انجام بشه و نکات معامله گری که روی سایت با هم صحبت خواهیم کرد. بریم سراغ سایت یه سایتی هست به نام اترسکن به شما این امکانه میده که خیلی راحت کیف پول که آدرس اتریومو رو ساپورت میکنه رو اطلاعاتش اینجا ببین. خب یه سری اطلاعات دیگه این وسط سبب ما میده به عنوان اتر قیمت اتر میزان ترانزکشنه که انجام شده سیف گس پرایسی که برای این موضوع دریافت شده این گس اون حدقل پولیه که برای نگهداری این منابع مالی شما در یک کیف پول ازش کسر میشه مارکت کپ ارزش بازارش دیفیکالتی سختی شبکه و هش مربوط بینه خب همینجا برای ما مشخص شد وقتی دیفیکالتی و هش ریت آور میدونیم که پس اتریوم بله. اگر بخواین این 5000 خورده ای ارزی که توی بازار وجود داره کوین و توکنی که توی بازار وجود داره بیاین بررسی بکنید که کدوماش ماینه بله کدوماش آن ماینه بله توی سایت کوین مارکت کپ که براتون توضیح دادم این بالا هم کاردش میکنم تو قسمت اول و دوم کامل در خصوص این صحبت کردیم می میکنم حتما اون ویدیو رو هم بعدا مشاهده کنید چون اطلاعات با ارزشی برای شما داره خب این اطلاعات کلی رو اینجا به ما داد و ما میخوایم مثلا کیف پول رو بیایم با هم ببینیم از اونجایی که برایمون همیشه این کیف پول پولدار جذابه من میرم سراغ یکی از اون پولدارترین کیف پولا رو بلاک چین رو قسمت تاپ اکانت میزنم میبینید که اینجا برای ما لیست کرده که به چه صورتی میاد میگه که مثلا آدرسش اینه بالانسش اینه اینقدر درصد از اتریوم رو به خودش اختصاص داده خوب این صفحه رو کنم بیان پایین میبینید همچنان آدرس ها وجود داره 400 صفحه هست و 425 و ردیفه میشه ده هزار آدرس برای ما اینجا لیست کرده از این کیف پولایی که بیشترین منابع مالی رو دارند این ردیفه اول سه میلیون و شونزده هزار و, و تا خورده ای اتر توش ذخیره شد من این آدرس رو کپی کنم برگردید به همون صفحه اصلی هرچند تو همین صفحه هم بود اینجا توی وسط این بالای صفحه وسط تصویر شما میتونید این آدرس رو پیست بکنید تا بتونید ببینید که موجودی و سایر اطلاعات مربوط به این کیف پول به چه صورتی خب همون بالانس دوباره اینجا تایید شد سه میلیون ای حالا شاید اعداده خردتون خوردش متفاوت بشه اونم میتونه تو همین فاصله چیزی واریز و برداشت شده باشه کل چهار میلیون دلاره و جالبه براتون بگم اون نکته معامله دقیقا همینجاست، این توکن ها بالغ بر صد توکن توش وجود داره که 734 میلیون دلار ارزش اینه جذاب شده 730 میلیون دلاره اگر شما میخوایی مثلا خرید انجام بدین پیشنهاد میکنم که، یه بار یه نگاهی به این داستان بندازید. الان من روی اون علامت مربع کلیک کردم، وارد این قسمت شدم. مثلا میگی که این سن یه توکن مبتنی بر اتریوم. این بابا پنجاه میلیون از این پنجاه میلیون واحدو داره به قیمت دوازده سنت که کل ارزشش بر اساس یST میشه حدود 6 میلیون دلار خب این عدد بزرگه ولی اینجا به من یه سیگنال داد اینکه این که سن که حالا من نمیدونم چیه که حالا باید بری بخونی بعدن یه کوینیه که یه توکنیه اسلام میکنم یه توکنیه که ارزشمنده که این آدمی که پولدار ترین کیف پول اتریوم داره از این به این میزان توی کیف پولش نگه داشته. اسکرول کنیم بیا پایین پایینه بعد. x همینطوری که میبینی ایدو ایدو خودشه کیف پولم هست امنانا میبینیم که خودش هم کوین داده توکن داده و این توکن گلم ال اف که اینجا دقیق میبینیم 322 تا توکن خب این لیست ها این به من کمک می‌کنه الان یه سریش هم می‌بینید که اینجا اصلاً هیچ عددی نذاشته به خاطر اینکه هنوز توی مارکت توکن ها طرف تو ایردراپ گرفته یا مثلا زودتر خریده انداخته اینجا تا لا ببینه چی میشه پس این یه سیگنال بسیار خوبیه ما قطعاً یه ویدیو در خصوص های خوب برای سرمایه گذاری تهیه می‌کنیم که حتماً توی کانال ما عضو بشین یه بار دیگه می‌کنم اگر نشدین همین, همین الان می‌تونید این پایین روی علامت کلیک بکنید سابسکرایب شین و اینو من ویدیو رو فقط توی کانال یوتیوب به اشتراک میذارم که بیایید ببینید که چه توکن های تاپ مربوط به این مارکت هست خب پس با این روش ما تونستیم به این نتشه برسیم که چه تعداد وجود داره توکن و این آلت کوین اتریوم توی این کیف پول و اینکه وقتی که اینجا مثلا من همین آدرس رو دوباره کلیک بکنم ترانزکشن ها رو برای ما میزنه ببینید الان اینجا میگه حالا وضعیت این آوت داره میگه که چه تعداد اتر اومده حالا اینا کمتر از چیزن عدد بابت گسته که کسر شده مثلا من اینجا 558 تا اومده وارد شده ولی وقتی که رو هر کدوم از اینا من کلیک بکنم یه سری اطلاعات دیگه به من میده که میگه مثلا از چه کیف پولی اومده به کدوم آدرس رفته چه ارزشی بوده ترانزیکشن فیش چقدر بوده که میگه اینقدر مثلا اتر بابت این کاس شده بابت این که روی این شبکه تایید شده روی این بلاک بوده و استاتوسش ساکسزه اینکه ببینید 11435 تا بلاک کانفرمیشنش کردن اینکه بخواد به دست شما بشه همین کانفرمیشنه طول میکشه اینجا شما میتونید ردیابی بکنید و در نهایت که کار انجام میشه این ساکسز رو میزنه و بیگلاک کار انجام شده پول به و توکن و کوین به حساب کیف فپورتون واریز شده خب امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگر مورد پسندتون واقع شده حتما لایک بکنید با اشتراک این ویدیو برای دوستاتون و تو سایر شبکه اجتماعی شما از ما حمایت میکنید و این حمایت شما ما رو دلگرم میکنه که ویدیوهای جدید و جدید و جدیدتر بسازیم و بیشتر به موضوع معاملگری بپردازیم خب دو تا ویدیو این پایین برای شما به اشتراک گذاشتم اگر به این سبک ویدیوها و اصلا به کانسپت بلاک چین و کریپتوکارنسی و تریدینگ توی این بازار علاقمند هستین داشتین پیشنهاد میکنم که حتما ما رو سابسکرایب کنید دکمه زنگوله رو فشار بدین تا از آخرین اخبار و اطلاع زوتر از بقیه مطلع بشیم ممنون که تا اینجا ما رو دنبال کردین امیدوارم که مصر سمر واقع شده باشه ممنون خدا نگهدار